يا ربي اسألك جل جلالك لا إله إلا أنت أنت وحدك يا ربي اسألك لا إله إلا أنت جل جلالك أنت الخالق وحدك ربي سبحتك وبيك أمنت لا إله إلا أنت يا من خالقتني ربي سبحتك وبيك أمنت لا إله إلا أنت جل جلالك وحدك الك إيه مددت يدي فانت ربي انت الذي خالقتني ورازقتني الك إيه مددت يدي فانت ربي انت الذي خالقتني يا ربي لا اله الا الله سلمت نفسي اليك وطلبت رباه لكي لا يدخلني النار لا اله الا الله سلمت يدي اليك سلمت يدي إلي لا ادخل لينك تسمع القوي ماذاك يا ربي أسبحك أنصف في ليالي تسمع القوي أسبحك يا ربي أحمدك عدد الأنصف في الليالي إلك مددت يدي فأنت إلهي فأنت اللقي رزقتني وخلقتني إليك مددت يدي فأنت الذي رزقتني لذي خلقني يا ربي إليك بالله فأنت الوحيد الأعلى فأنت الفرد الصمد أنت أنا ربي فأنت الوحيد الأعلى أنت الذي خلقني جل جلاله لله آمن وأباه أمن وعلي توكلت وعلي أسعى سعيا لله أمن بربي ذكر ذكرت ربي لا إله إلا أنت. يا ربي توكلت عليك يالذي خلقتني لا إله إلا أنت أنت ربي توكلت عليك أنت الذي لك ثاني لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إليك مددت قلبي آمنت سنة النبي المصطفى رجعت إليك يا ربي لك أسلمت وآمنت في سنة النبي إليك توكلت لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نعبد إلا إياه ما به نسعى الله يالله اليوم نقوم نتوكل نعبد الله الحي الامين